בסרטון הזה נציג מה זה מרכז מסה של גוף. מרכז מסה הוא משהו די אינטואיטיבי, ויש לו מספר יישומים פשוטים. במילים פשוטות, מרכז המסה הוא נקודה. בואו נצייר גוף. בואו נניח שזה הגוף שלנו. נגיד שזה סרגל. הנה בערך. ולסרגל לזה יש מסה מסוימת. השאלה היא, מהו מרכז המסה שלו? כדי לדעת בדיוק איפה נמצא מרכז המסה, צריך לדעת מה זה מרכז המסה. אני אומר שמרכז המסה הוא נקודה, והוא אפילו לא צריך להיות נקודה בתוך הגוף. בהמשך נראה דוגמה בזה יהיה המצב. אבל זאת נקודה. וכשמסתכלים על הגוף קולו, על המסה של הגוף קולו, אנחנו יכולים לדמיין שכל מסת הגוף מרוכזת בנקודה הזאת. מה פרוש הדבר? בוא נניח שמרכז המסה נמצא כאן. בחרתי את הנקודה הזאת כי היא קרובה מאוד למקום בו יהיה מרכז המסה. אם מרכז המסה נמצא כאן, ונניח שהמסה של הסרגל הזה היא עשרה קילוגרם, סרגל כבד, אם נפעיל כוח על מרכז המסה, נניח עשרה ניוטון, שהמסה של הסרגל היא עשרה קילוגרם. אז אם נפיל את הכוח על מרכז המסה, הסרגל יעיץ בדיוק באותה צורה כאילו שהוא היה מסה נקודתית. בואו נניח שיש לנו נקודה מאוד קטנה שהיא בעלת אותה מסה של עשרה קילוגרם, ואנחנו דוחפים אותה, את הנקודה הזאת, בכוח של עשרה ניוטון. בשני המקרים, גם במקרה של הסרגל, אותו כלפי מעלה, באיזו תאוצה, נחלק את הכוח במסה, ונקבל תאוצה כלפי מעלה של 1 מטר לשניה בריבוע. וגם במקרה של המסה הנקודתית, היינו מייצים אותה. כשמדברים על מסה הנקודתית, מתכוונים למשהו מאוד קטן, כבר מסה של 10 קילוגרם. היא הרבה יותר קטנה, כי יש לה את אותה מסה כמו לסרגל, גם היא הייתה מייצה כלפי בתאוצה של 1 מטר לשניה בריבוע. אז למה זה טוב? לפעמים יש לנו גופים משונים, ואנחנו רוצים לדעת איך הם התנהגו. אם אנחנו יודעים מהו מרכז המסה של הגוף, אנחנו יכולים לדעת איך הגוף יתנהג, מבלי לדאוג מהי צורתו. בואו נראה דרך קלה איך להבין איפה נמצא מרכז המסה. אם הגוף הוא פיזור אחיד, זאת אומרת שהוא עשוי מחומר אחד, והחומר הזה הוא בעל צפיפות קבועה אה, לאורך כל הגוף, מרכז המסה היא המרכז הגיאומטרי של הגוף. במקרה של הסרגל, שהוא בקירוב טוב גוף חד-מימדי, מרכז המסה הוא באמצע, המרחק מכאן לכאן שווה למרחק מכאן לכאן, זהו מרכז המסה. במקרה של גוף דו-מימדי, נניח שיש לנו גוף בצורה משולשת, אז מרכז המסה יהיה במרכז של שני המימדים, בערך כאן. אם היה לנו מצב אחר, בואו נניח שהיה Uh, הריבוע הזה הנה uh, זה לא מספיק ברור אני אצייר את זה הווה יותר הנה אם היה לנו את הריבוע הזה אך מחציתו עשוי מאופרת uh, מאופרת הנה ככה ציירנו זה בערך uh, אתם מבינים למה הכוונה והחצי השני עשוי מחומר הרבה יותר קל מעופרת. הוא עשוי, נניח, מקלקר. קלקר הרבה יותר קל מעופרת, כמובן. אז במקרה הזה, לא יהיה במרכז הגיאומטרי של הגוף. אינני יודע עד כמה עופרת יותר צפופה מקלקר, אבל מרכז המסה יהיה במקום קרוב יותר לצד ימין, כי לגוף הזה אין צפיפות אחידה. המקום המדויק תלוי בכמה עופרת צפופה יותר בהשוואה לקלקר. אני מקווה שזה נותן לכם מושג מה הוא מרכז המסה. עכשיו אני אגיד לכם משהו קצת יותר מעניין. בכל הבעיות שפתרנו עד כה, אנחנו הינכנו שה, שהכוחות פעלו על מרכז המסה של הגופים. אם יש לנו גוף, נגיד שהוא נראה כמו, כמו סוס. הנה הגוף הזה. אז... אני לא יודע בדיוק מרכז המסה שלו, אבל בואו נניח שמרכז המסה הוא כאן. אם אני מפעיל כוח ישר על מרכז המסה, אז הגוף ינור בכיוון בו הפעלתי את הכוח עם התאוצה המתאימה. אנחנו יכולים uh, לחלק את הכוח במסה של הסוס ובכך לחשב את התאוצה בכיוון הזה. אך אתה אזרוק גוף בסיבוב. עד עכשיו בכל הבעיות בנושא חוקי ניוטון, אנחנו שהכוחות פעלו על מרכז מסה של הגופים. מעניין יותר לראות מה קורה כשמפעילים כוח על גוף שלא במרכז המסה שלו. בואו ניקח שוב לדוגמה את הסרגל. אני לא יודע למה ציירתי סוס. <laughs> טוב, אם יש לנו שוב את הסרגל וזה מרכז המסה שלו, אמרנו שכל כוח שיפעל על מרכז המסה, הסרגל יענוע בכיוון הפעולה של הכוח. הוא יוזז על ידי הכוח. אבל עכשיו, אם זה מרכז המסה, ואם אנחנו מפעילים כוח שלא במרכז המסה, נגיד שמפעילים כוח כאן, חישבו לרגע מה יקרה לגוף. אתם יכולים לדמיין את זה. בעצם הגוף יסתובב. תחשבו שאנחנו נמצאים בספינת חלל או בחלל העמוק ושברשותנו סרגל, ואם אני אדחוף אותו באחד הקצוות, מה יקרה? האם הסרגל כולו יזוז במקומו שהוא יסתובב? אני מקווה שהאינטואיציה שלכם נכונה. הסרגל יסתובב סביב מרכז המסה שלו. ובאופן כללי, אם אתם תזרקו מברג על מישהו, ואני לא ממליץ לעשות זה, אבל אם בכל זאת, תזרקו, אם יסתובב באוויר, הוא יסתובב מרכז המסה שלו. אותו דבר יקרה עם סכין. אם אתם כדאי לחשוב על זה, אז הסכין, בעיותו חופשי, הוא לא קשור לנקודה כלשהי, הוא הסתובב סביב מרכז המסה שלו. זה מאוד מעניין. כל גוף שתזרקו, הסתובב סביב מרכז המסה של הגוף. את הניסוי הזה כדאי לעשות במרחב פתוח, שאין בו אנשים נוספים, חבל להוציא למישועיים. בסרטון הבא, אני ארחיב בנושא. כשיש לנו כוח הגורם לתנועה סיבובית, בניגוד לתזוזה, אנחנו מפילים מומנט. נדבר על זה בסרטון הבא. עכשיו אני אראה לכם דוגמה נחמדה על רלוונטיות של מרכז המס בחאיי יום יום. כמו לדוגמה בקפיצה לגובה. בואו נניח שזהו מות. זהו מבט מבט צד על המות. וזה מה שמחזיקה המות. האדם רוצה לקפוץ מעל המות. מרכז המסה שלו, מרכז המסה של רוב האנשים הוא קרוב למעיים. אני חושב אנחנו שומבינה אבולוציה לצוס הסיבש בגלה 100 של הם קרובים למרכז המסה. קיימות שתי אפשרויות לקפיצה, ניתן לקופץ ישר מעל עמות, כמו בריצת משוכות ובמקרה הזה יעל מרכז המסה להעור מאולמות. כשנתונה המסה שלו, ניתן לחישוב כמה אנרגיה וכמה כוח דרושים כדי לדחוף את המסה הזאת לגובה הזה, כי למדנו זריקת קליעים וכמה חוקי ניוטון. אם מה שרואים או ש הקופצים קפיצה מוזרה, מעל עמות. הגב שלהם מקבל כימור מעל עמות. טוב, הציור פה לא כל כך טוב, אבל בטח ראיתם את זה פעם. אתם יודעים איך זה נראה. מה קורה מקמר את גבו מעל בצורה כזאת? שזה מובן. זה זה מעניין. לוקחים את הצפיפות של האדם ומחשבים את מיקום מרכז המסה שלו, במקרה הזה הוא יהיה בעצם מתחת לעמות. כי הקופץ מקמר מאוד את גבו, וכאשר אם מחשבים את ממוצע המסה שלו במקום הזה, יוצא שמרכז המסה נמצא מתחת למות. כך הם יכולים לעבור מעל המות, מבלי שמרכז המסה יגיע לגובה גדול מדי. זה מצריך הפעלה של כוח יותר קטן. במילים אחרות, באותו כוח ניתן לקפוץ מעל מות גבוה יותר. אני מקווה שלא בלבלתי אתכם, אך הסיבה שבגדלה הקופצים לגובה מקמרים את הגב שלהם, כך שמרכז המסה שלהם יהיה מתחת למות ולא יהיה עליהם, כלומר, לא יהיה להם להפעיל כוח כל כך גדול. בכל מקרה, אני מקווה שזה היה מבוא מועיל לנושא מרכז המעשה. בסרטון הבא, על מומנטום.